بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أن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 فأن العذاب إنا مؤمنون أَنَّ لهم الذِّكْرَ وقد جاءون العذاب قليلا إنكم عائلون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء لا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِن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 فأسلب بعبادي ليلا انكم متبعون واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم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 أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لك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 شرت الثُّقُم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البُكُون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى ثواب. انْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيم إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَجْمَعُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي كذلك وزودناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا وَالْفَوْزُ الْعَظِيمِ فَإِنَّمَا يَسْتَغْنَى عَنَّكُمْ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ